KED SOBI ZASPIVAM KED SOBI ZASPIVAM KED SOBI VEČUR NA BALADI NEJEDNA DIVOŠKA S POSTILOČK STANE I MOJA STANUVA I DEZASPIVUČI ŽE JE Že moje srdce zožaruje Boha. Mať moje srdce plač, však to tu dobrý Že tu uvalali, a mali, má rada šúbeva. Že tu mu a mali, má rada šúbeva. A to tu znáte, šviťak zvizda. Soko mi Hej ko tu porodil, jak u mieli, večera jak